هو يصور. في اليوتيوب بعدين عندي في فيسبوك في اليوتيوب في اليوتيوب في اليوتيوب. فيديو. أنا نهز ذن مويتي. والله دور وأنا كصورني شو؟ ما تصورش ما عنديش رلي دابا بس عشمش هامين. يلا يلا نطلبها يلا الرجوس.